Claus Iohannis, reacție rapid la atentatul în care au fost trei 8 militari români, am aflat astăzi cu profund durere. Președintele României, Claus Iohannis, a transmis luni, 30 aprilie a, Un mesaj, în urma atentatului din Afganistan, soldat cu numeroi morii irenii. Între care e militar român Am aflat astăzi cu profund durere despre atentatul din Afganistan, soldat cu pierderi de vie omeneti, printre care i copii. În urma acestui tragic eveniment, 8 militar români, aflai în teatrul de opera ei din Afganistan, au fost trăniți. Le urezând netoire drapnicimul mult și familiilor acestora în aceste momente de grea încercare. Le suntem alturi militarilor notri care ne reprezintă Ara cu profesionalism și dedicare în cele mai periculoase zone din lume, pentru meninerea păcii și asigurarea securitii internaționale, precizează Lamsi Iohannis. 8 militar român din batalionul 30 protecția forței vulturii carpacilor din câmpul Unmuscel au fost răniți luni în urma unui atentat cu autovehicul Capcan în Afganistan. 8 militar din batalionul 30 protecția forței vulturii carpacilor din câmpul Unmuscel au fost răniți luni, 30 aprilie, în Afganistan. În jurul orei 900, ora României, în timpul unei misiuni în zona de responsabilitate, fiind cinta unui autovehicul Capcan Bied, vehicle borne improvise de explozive de vice. Militarilor li s-a acordat primul ajutor la faca locului. După care au fost evacuați la spitalul militar din Kandahar, unde se află în stare stabilă. Numele lor vor fi făcute publice după anuncarea familiilor, anunț pe Militarii din câmpul Ungmus cel execut o misiune în Afganistan în perioada februarie-august 2018. Ace subliniere Tia execut, în teatru, misiuni specifice de asigurare a protecției forței din baza aerian militar Kandahar sublinierei misiuni de instruire, consiliere sublinierei asistenta forțelor naționale afgane. Unitatea Militar din Câmpul Ungmus l a executat misiuni în Kosovo, în anii 2005 sub i 2007, sub i Afganistan, în anul 2008.